دوستان عزیز و نازنین امیدوارم هر جا دنیا هستید دلی شاد مغزیام وطنی سالم داشته باشید امروز میخوام تفاوت بین اعتراضات این دوره و اعتراضات گذشته در جمهوری اسلامی رو بیان بکنم حاکمیت در هر دولتی در هر جامعه ای در هر گروهی با دو تا آلترناتیو رو, رو هستش با دو تا راهکار دو تا مخالف مخالف اساسی روبرو هستش یکی برمیگرده به اون کسایی که میخوان در رأس, رأس هرم قدرت رو نشونه گرفتم و میخوان آلترناتیبی باشن برای رأس هرم قدرت و دوم اون بطن جامعه یا قاعده هرم قدرت وقتی که شما در حاکمیت یک گروهی میخواد شما رو سرنگون بکنه و جایگزین شما بشه حالا چه در انتخابات بخواد شرکت بکنه، چه بخواد در مبارزات های دیگه قدرت شرکت بکنه و بخواد حاکمیت رو تغییر بده به این میگن تغییر مدیریت هرم یا رأس هرم قدرت و حالت دوم برمیگرده به قاعده هرم قدرت که جامعه باشه اعتراضات گذشته در جمهوری اسلامی بیشتر برمیگشت به رأس هرم قدرت یعنی چه انتخابات در 2 خرداد یا سال 78 رو اعتراضات 78 رو چه اعتراضات 67 رو چه اعتراضات 57 رو 58 رو 59 رو و چه اعتراضات آبان را یه در نظر بگیری، ببخشید اعتراضات جنبش سبز رو اگه در نظر بگیرید. یک رهبری وجود داشت که میخواست چه به وسیت انقلاب، چه به وسیت انتخابات میخواست رأس هرم قدرت رو نشونه گرفته بود و میخواست جایگزین هرم قدرت بشه. برای مقابله کردن با این حالت راهکارهای بیشماری وجود داره و راهکارها معمولاً بسیار آسونتر از حالت دوم هستش شما میتوانید انتخابات برگزار نکنید شما میتوانید با نظارت استسلابی کسانی رو که لایق نمیدونید و رقیب خودتون میدونید حذف بکنید شما میتوانید سرکوب بکنید شما میتوانید ترور بکنید همون جوری که جمهوری اسلامی تا الان این کارها رو کرد انتخابات اعتراضاتی که در اول انقلاب بود اعتراضاتی بود که میخواست رأس هرم قدرت رو تغییر بده و خودش رو جاگزین هرم قدرت بکنه اعتراضات سال 67 هم همین شکل رو داشت اعتراضات سال 78 رو هم همین شکل میتوان بررسی کرد چرا که در هر حالتی حاکمیت میخواست حکومت رو یک دست بکنه و مخالفین خودش رو از صحنه رقابت حس بکنه انتخاب ولی اعتراضات این دوره اعتراضاتیه که قاعده هرم قدرت داره یعنی مردم دارن اعتراض میکنن قاعده هرم قدرت با رقیب سیاسی بسیار متفاوت است شما برای حکومت حتما نیاز به حکومت شمنده دارید شما حتما نیاز به جامعه ای دارید که در اون جامعه بخواید حکومت بکنید شما می‌توانید رقبای خودتون رو در هر حزب سیاسی به هر بهانه‌ای اخراج بکنید، کنگره تشکیل ندید، انتخابات رو تشکیل ندید و این رأس هرم رو تغییر ندید، برای رقبای خودتون پاپوش درست بکنید، از حزب اخراجشون بکنید، زندانیشون بکنید، دسیسه براشون درست بکنید، ولی شما در هر حزبی نیاز به اعضایی دارید که بخواید اون حزب رو، اون حکومت خودتون رو به اون اعضا اعمال بکنید در اعتراضات این دوره قاعده هرم قدرت که مردم باشن نیازهای اساسی خودشون رو که زندگی و آزادی هست دارن فرمولیزه میکنن وضعیت اقتصادی در ایران به شدت مهرانی هستش درسته که فاصله طبقاتی بسیار بزرگ از ادهی هستن که دارن از نعمت‌های بسیار حاکمیت دارن بهره میبرن زندگی بسیار مرفعی دارن و اکثریتی وجود داره که این اکثریت متاسفانه از نهاز اقتصادی بسیار بسیار در مزیر هستش این دوره اعتراضات به شکلی هستش که قاعده قدرت قاعده هرم قدرت یا،, یا اون بطن جامعه اکثریت خاموش جامعه اکثریت موجود در جامعه نیازهای خودش رو فرموله کرده به نام زندگی و آزادی وضعیت در ایران به شکلی به شکلی بحرانی شده که زندگی کردن برای اکثریت مردم تقریبا به حالت بحران در آمده وضعیت گرانی ها وضعیت مشکلات دارویی مشکلات تحریم ها مشکلات اجتماعی به حدی بالا رفته که وضعیت برای اکثریت مردم غیر قابل تحمل شده از طرفی هم که یک سری نخبگان هستن که دارن در این جامعه زندگی مرفعی رو می کنن و از قاعده هرم قدرت هیچ خبری ندارن اعتراضات این دوره به دلیل اینکه از طرف قاعده هرم قدرت صورت گرفته با اعتراضات گذشته فرق می اعتراضات گذشته به دلیل اینکه یک رهبری داشت، یک رقیب سیاسی، یک رقیب قدرت وجود داشت با سرکوب کردن رقیب قدرت با سرکوب کردن هرم مخالفین رأس هرم مخالفین میتونستن این اعتراضات رو به نتیجه برسونن و سرکوب بکنن ولی در این دوره به دلیل اینکه قاعده هرم قدرت در اعتراضات شرکت کرده قاعده هرم قدرت داره به هرم قدرت به رأس هرم قدرت داره خاستهاش رو تحمیل میکنه راه حلی برای حاکمیت برای سرکوب کردنش وجود نداره هرچقدر خشونت رو بالا ببره خواست بیشتر نیاز بیشتر احساس همبستگی بیشتر در قاعده هرم به وجود میاد و این دوره با دوره های گذشته بسیار متفاوت هستش من فکر میکنم این دوره دوره هستش که با وجود اینکه که هرم قدرت حاکمیت هنوز اون نیازها رو درک نکرده و هنوز اون امتیازات لازم رو نداده ولی در آخر مجبور خواهد شد که این امتیازات رو بده به دلیل اینکه که شما در هر حالتی نیاز به یک حکومت شمنده دارید که حکومتی رو برقرار بکنید و شما نیاز به قاعده جامعه دارید نیاز به قاعده هرم و قدرت که جامعه باشه دارید شما در یک حزب سیاسی توانید رقیبان خودتون رو با دسیسه با برگزار نکردن انتخابات با هر وسیله ای توانید حذف بکنید ولی اعضای حزبتون رو نمیتونید حذف بکنید چون وجود شما بستگی به وجود اعضای حزبتون داره وجود حرم قدرت در جامعه ایران نیاز به مردم ایران داره. اگر مردم ایران پشتیوان حاکمیت نباشند قبول نکنند حداقل خاموش نباشند در مقابل قدرت، شما قدرتی رو ندارید برای حاکمیت و حاکمیت امکان حکومت کردن نداره. تفاوت این دوره با دورای گذشته در این است که ما در این دوره، با وجود این که رأس حرم مخالفین وجود نداره یعنی رهبری مخالفین وجود نداره ولی چون قاعده حرم اون خاصه اساسی خودش که زندگی هست و آزادی هست رو داره به دن... به حاکمیت تحمیل میکنه زودی شاهد فروپاشی دومینویی حاکمیت خواهیم بود چرا که حاکمیت متوجه خواهد شد که این دوره با دورای گذشته متفاوت هست و مجبور هست که امتیازات لازم رو به قاعده هرم بده و این امتیازات وقتی داده میشه دیگه رأس هرم نمیتواند اون آنچنان که در حال حاضر منسجم هست با انسجام رفتار بکنه و یواشه شروع میکنه به ریزش کردن و یواشه ها شروع میکنه به بازخواست کردن, نیاز بازخواست کردن حاکمیت یعنی یواشه ها شروع میکنه به محاکمه کردن کسایی که در حاکمیت وجود داشتن کسانی که اختلاف کردن کسانی که به اصطلاح شروع کردن به فساد مالی همچنین مجبور هستش که با دنیا کنار بیاد و تحریم ها رو کنار بزنه چرا که زندگی رو برای مردم باید مرفع بکنه باید مردم رو یواش واش بکنه و از طرف دیگه آزادی رو باید به مردم بده چرا که مردم خواهانش هستند این دوره با دورهای گذشته متفاوت هستش چرا که در دورهای گذشته مثلا در جنبش سوز با محاکمه کردن یا با بازداشت خانگی حصر خانگی رهبران جنبش سبز تونست که این اعتراضات رو سرکوب بکنه ولی در این دوره اگر هم سرکوب بکنه سرکوب خواهی مقطعی خواهد بود مثل اعتراضات آبان گذشته که برای گرانی بنزین بود و هرچند که سرکوب کرد در یک روز یا دو روز سرکوب کرد ولی این اعتراضات در بطن جامعه مثل آتش زیر خاکستر موند و چند سال بعد دوباره شعله شد این دوره با دورهای گذشته این تفاوت رو داره و صد درصد موفقیت آمیز خواهد بود صد درصد باعث تغییرات اساسی در حکومت خواهد بود و صد درصد مردم به خواسته های خودشون که آزادی و زندگی هستش خواهند رسید امید دیدار شما در ایرانی آزار.